Attól, hogy az állam nem szabályozza a Facebookot, az még nem lesz egy szabad hely. Fontos, hogyha a közösségi oldalakon tesszünk közé tartalmakat, az alapvető jogainkat ugyanolyan védelem illesse meg, mintha nem az interneten kommunikálnánk. Az adatainkkal együtt az életünket is felköltöztettük a felhőbe. A Facebookon, az Instagramon vagy a WhatsAppon követjük, hogy mi van az ismerőseinkkel, ott osztjuk meg a gondolatainkat vagy a fényképeinket, ott csevegünk egymással, ott szervezünk születésnapi bulit, és ott keresünk új gazdát a régi heverőnek. Sokat lehet hallani arról, hogy az állam szabályozás alá vonná a közösségi médiát, de mi köze van hozzá egyáltalán, és mi dolgunk van nekünk ezzel? A Szabadinfóban ma ezt járjuk körül! Nem csak a magánéletünk, hanem a közélet is felkerült a közösségi hálóra. Itthon a Facebookon kommunikálnak a politikusok és a civilek is. A legtöbb híroldal jóval több kattintást kap cikkeire a Facebookról, mint a saját címlapjáról, így aztán a Facebooknak a sajtóviszonyokra is komoly hatása van. Mire idáig jutottunk a videóban, már legalább három szabadságügyi szempontot érintettünk, ezért is tartjuk fontosnak, hogy beszéljünk a közösségi média szabályozásáról, és ezért készítettünk részletes állásfoglalást róla. A Facebook azzal, hogy az életünk ennyi területére fér be, bizony jókora felelősséget vett magára. Amikor tilt, töröl vagy korlátoz, az felér azzal, mintha az állam korlátozna az alapvető jogainkat. Hiszen a Facebook gyakorlatilag maga a nyilvánosság. Megteheti ugyan bárki, hogy kimarad belőle, de alig marad napra kész az után. És bár sokan vágynak alternatívákra, a kihívók gyorsan elvéreznek. A sokkal kevesebb erőforrással és felhasználóval működő új oldalak általában semmilyen plusz nem adnak a közösségnek, az adatvédelemmel pedig még inkább hadilábon állnak. Attól, hogy az állam nem szabályozza a Facebookot, az még nem lesz egy szabad hely. Sőt, ha az állam nem szabályozza a Facebookot, akkor azzal hallgatólagosan eltűri, hogy az alapvető jogainkat egy másik szereplő a saját kényekedve szerint korlátozza. A megoldás azonban mégsem az, hogy az állam kezdjen el szabályokat alkotni arról, hogy mit kell törölni a Facebookról, és mit kell hagyni szabadon terjedni. Ez nem cenzúra, hanem ez a jogállamisági kritériumoknak a számonkérése, amit egyébként az egész világ mindig nagyon harsogva követ el. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy mi is valójában a Facebook. Magáncég, amivel kesztyűskézzel kézzel kell bánni az államnak? Vagy közszolgáltatás, ami szabályozásra szorul? Szerintünk mindenek előtt egy olyan cég, aminek működését a saját gazdasági céljai határozzák meg. Még ha első ránézése ingyenesnek is tűnik, valójában fizetünk érte a személyes adatainkkal. Ezeket használja fel a Facebook arra, hogy a hirdetőknek minden másnál hatékonyabb lehetőséget kínáljon üzeneteik célba juttatására. Well, ez persze lehet egy olyan alkú, ami a felhasználónak is megéri, de ahhoz, hogy a felhasználó eldönthesse, hogy megéri-e neki, információra van szüksége. Your user sucks. Fontos, hogyha a közösségi oldalakon teszünk közé tartalmakat, az alapvető jogainkat ugyanolyan védelem illesse meg, mintha nem az interneten kommunikálnánk. Ennek a szabályozásban is meg kell jelennie. Tehát, ha az állam vagy az állam szervei el akarnak távolítatni egy jogellenesnek vért tartalmat, az bírósági ítélet nélkül ne tehessék meg. Ha pedig mi magunk keverednénk vitába a platformal, és az állami szabályozás ehhez jogorvoslati lehetőséget biztosít, akkor annak is a bíróságon keresztül kell megvalósulnia. Bármennyire is szeret a kormány külföldi példákra hivatkozni a nagyvitát kiváltó ügyekben, a Facebook szabályozása ma még mindenhol gyerekcipőben jár. Lengyelországban egy olyan törvénytervezet van napirenden, amelyel az Alsóház képviselői választanának tagokat egy újonnan létrehozandó szólásszabadság tanácsába. A letiltott, felfüggesztett fiókok felhasználói ide fordulhatnának jogorvoslatért. Bár a tanács döntéseit felülvizsgálhatja a bíróság, kétséges, hogy mennyire tudnának ellenállni a politikai nyomásnak. Egy ilyen bizonytalan függetlenségű új szervezet létrehozása helyett ezt a feladatot nyugodtan rábízhatjuk a bíróságokra. Annak a feltételeit is meg lehet teremteni, hogy a bíróságok képesek legyenek gyorsan elbírálni a közösségi médiával kapcsolatos, tömegesen jelentkező jogvitákat. Ausztráliában azt foglalták törvénybe, hogy a Facebooknak fizetnie kell a rajta keresztül megjelenő hírekért. A sajtót ugyanis megnyomorítja, hogy a hirdetési bevételek a lapok helyett a Facebookhoz kerülnek. A közösségi oldalak az ausztrál hírportálok tartalmait a szabályozás szerint akkor közölhetik, ha megegyeznek velük erről. Ennek akár nálunk is lenne értelme. Egyelőre viszont aligha számíthatunk arra, hogy a kormány egy ilyen szabályozással a független sajtó segítségére sietne. Az állami hirdetésből élő kormány propagandát pedig nem érinti a probléma. Azért beszélünk így erről ennyit, mert milyen meglepő, már megint le vagyok tiltva a Facebookon. Nem mit csináltál Jeshi Hát semmit, mert ug, bármit amúgy. is csináltam, azt augusztus 5-én csináltam. Na, mit csináltál augusztus 5-én? Itt, itt, itt látszik, hogy 30 napra le vagyok tiltva, nem tudok posztolni. Hát azon kívül, hogy náci voltam, mint mindig, azon kívül nem csináltam semmit. A német szabályozás szerint panasz esetén a nyilvánvalóan jogsértő tartalmakat 24 órán belül törölni kell, és bármilyen jogsértő tartalmat egy héten belül el kell tüntetnie a platformnak. Ehhez komoly beszámolási kötelezettség is társul, az üzemeltetőknek számos adatot közzé kell tenniük az általuk kivizsgált panaszokról. Az átláthatóság jó irány. Az viszont nem, hogy a Facebookra hárítják annak megállapítását, hogy mi a jogellenes és mi nem az. Az alapjogok érvényesüléséről csak a bíróság dönthet, ezért ez biztosan nincs rendben. Ráadásul irreálisan rövid határidőket szabnak meg mindehez, noha egy szabályozás megalkotásánál az is fontos, hogy betartható legyen. Arról, hogy a magyar szabályozás milyen lesz, egyelőre nincs sok információnk, pedig ez egy olyan kérdés, ami mindannyiunkat érint. Meg kell alkotni először a keretrendszert, és szerintem az európai térképet kell először megnézni, hiszen mivel egy határon átnyúló tevékenységre van szó, nem feltétlenül egy tagállam tud ezen ellen fellépni. A kormány egyelőre látszólag jegeli a témát közölték, hogy előbb megvárják, hogy milyen szabályozást alkot az Európai Unió. Csak hogy az európai szabályozás nem a fejünk felett születik meg, valamilyen álláspontot a magyar kormánynak is képviselnie kell az uniós jogalkotási eljárásban. Ezen felül pedig a magyar szabályozást is úgy kellene megalkotni, hogy azzal kapcsolatban minden érintett elmondhassa a szempontjait és a véleményét. Részletes állásfoglalásunkban összeszedtük, hogy szerintünk milyen követelményeknek kell mindenképp megfelelni a szabályozásnak. Azt, hogy pontosan mi a dolga az államnak a Facebookkal, együtt kell megbeszélnünk. Azért együtt, mert rólunk van szó. A társadalmi vitának most van itt az ideje, nem akkor, amikor már készen van a törvény. Azért dolgozunk, hogy a hatalom működése átlátható és szabadon bírálható legyen. Támogass minket, és továbbra is minden lehetséges eszközzel segíteni fogjuk azokat a bátor polgárokat, akik kiállnak egy egyenlőbb és szabadabb országért.